Pro... Edge... Pro... Pro... Young... Yeah. Ти не знаєш, з якої країни я блясила Що в Україні кольори Жовто сині, де не згус вживається свині Але найбільше їх целлі, Щоб не за живіт Я тут виходжу у світривай, сотусу, як марш на бід Просто читає своє задоволення, акценти Он рідною мовою, Якщо готую кини головою, щоб теж далі бороть за своє Якщо ноєш лоці зноєм, то тут достоїн вшани коїні цю історію маршрут Ти не забуває, бороть за своє ти не приживаюся, там будем в цього сьо Мене аж нудить тепер трек, дат більше Буде, буде, буде, буде ти майбутнє, наші незабутні будні Бачив твої руки брудні, я не ліжаний дятел Вуді чашка, телефон, наушники, пишу текст Буде пушу. буде будеш шо послухати, будеш шо послухати Як пак, отак, репак на усах, дай знак, це факти йому опустав Все на листах, у 50, буду далі жати на старт Кожен простак, що тут читав, навіть далеко не мій басарт Спробуй поняти, що тут читає, твоє вуха не засирає Просто послухає, прокачає, не засинає, бо визбирає, в голубі грає Робити хіп-коп мене пропирає Від цього мене, аж паяє Хто знає, то знає, моє серце заумирає. Ага, uh -huh. uh -huh. моє, моє серце заумирає Завмирає е йо -э Й, йо, ей, йо, й йо знов щось мутить, мутить про неноздути, з нього щось чути, мутний, майбутній може щось бути, на голову не зможеш забути. Ей, hey. забудь, поганий йде вперед, Найди своє місце на заряд. Yeah. Yeah. Я й злаю, що ти та хет, там давно знаєш, що таке інтернет, yeah. кожен яголюковий, школа, античкукова, але й все буде чудово. Ей, hey. все буде чудово, ей, hey. все буде чудово, ей, hey. ей. Hey. Много чого чової змінились по новому і Потрібно, напевно, змінити мову. Такі гарячі, новини по ящику, що зараз твориться в країні життя, як тепер родину зі світлом. Вісім десь спеціально скрутився калачком, сю людині вепесами, типове запалення нам по барабану Україна, того перемога за нами. Тут мутильмут, і щось під зумутом райони покрило туманом, все смутно, на вулицях гряками всі на летікаві серди сигналу. У нас і ще лайф, і тролейбусів не ходять, тому що вони їздили, великі черга, в тебе по неїздили Ванки встаньки, що додому на смарку, тому що вони погнили, тому що вони погнили. Але це ще не кінець, покурю, айкосів люблю, чи є yeah. Пауза, YouTube знову не паше в мене інтернет. Та я вже привид, була корона, я не був привид. Мене побачить москалі, подумає, що привид А я буду на лайті, полюбив я своє лайплю Заміс кави взимку, переходжу на чай. на чай. Маю свою бесці, малого він крутий. Не знаю, чим закінчити Лі і щось у них смутно, смутно та Наче ніби круто, кожен про своє, щось мут, чуєш звук бекап мут, тупо, мен на лети, ніби круто, кожен про своє, щось мут, чуєш звук бекап мут, чуєш звук бекап мут. Бекап мут. Зробив. Підключи зарядний пристрій.